Hej, jag heter Annika Holst och jag är verksamhetsansvarig på Nyföretagarcentrum Täby, Danderyd och Wallentuna. Här kommer mina fem bästa tips för dig som funderar på att starta eget företag. Nyföretagarcentrum är en stiftelse som tillhandahåller rådgivning kostnadsfritt för dig som vill starta företag. Först och främst, du måste ha ett tydligt koncept, tydlighet i AO. Nummer två, var väldigt tydlig med vilken målgrupp du ska vända dig till, vem är det du ska övertyga, vem är det du säljer till helt enkelt. Nummer tre. Bransch och marknad, omvärlden. Du måste ha koll på din samtid. Fingerspitzen g helt enkelt. Fyra. Var inte rädd för att testa. Du måste gå ut och testa din affärsidé och förstå har jag hamnat rätt vad gäller målgrupp? Men sist men inte minst, älska det du gör. Som nyföretagare så får man ofta lägga ner väldigt mycket hårt arbete så då är det väldigt bra och viktigt att man älskar det jobbet. Så lycka till som nyföretagare. Nyföretagarcentrum samarbetar främst med Täby, Danderyd och Vallentuna. Läs mer på tabise starta företag